Després de molts anys de reivindicació, el port de Barcelona tindrà accessos ferroviaris. El Ministeri de Foment, la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i totes les entitats implicades han signat un acord de col·laboració per desbloquejar una infraestructura vital que impulsarà la mobilitat de mercaderies i facilitarà les exportacions. Tenim, per tant, un port que fa ciutat, que fa ciutats, que fa àrea metropolitana, un port que està vivint un moment d'expansió molt important i de transformació, ...tant a nivell econòmic com a nivell social. Ens calen aquests nous accessos per tal... de ...que el port segueixi desenvolupant tot el seu potencial... ...com a motor de creació de riquesa i d'ocupació. La ministra de Foment, Anna Pastor, ha confirmat... ...que gairebé tots els projectes es licitaran abans de finals d'any... ...i que el Ministeri té reservats els diners necessaris. La inversió total ascendeix a 108 milions d'euros... ...que es repartiran al 50% la DIF i el Port de Barcelona... ...i que en el futur s'haurà de complementar... ...amb el corredor mediterrani. Un elemento fundamental que tiene el corredor mediterráneo que son los puertos y solamente haciendo posible esa conexión de los puertos con los otros modos de transporte para conectar con el centro de Europa seremos cada vez más competitivos. L'accés ferroviari permetrà ampliar el port cap al sud, reduirà el trànsit rodat a dins de les instal·lacions i agilitzarà l'entrada i sortida de mercaderies, una connexió més necessària que mai, ara que les exportacions per via marítima han crescut un 10% en els primers sis mesos de l'any i que el volum anual de mercaderies al port de Barcelona s'ha multiplicat per quatre en pocs anys. Haver deixat pel final la connexió de la principal economia exportadora de tota la península ibèrica amb el cor d'Europa és un error. Això s'havia de fet des del principi. Però volia recordar que quan hi ha ganes de resoldre les coses, sempre es troben els camins per resoldre-les, per difícils que siguin els temes. El traçat connectarà la via del ramal Llobregat, que compta amb Ampla Internacional, i transcorrerà per la nova llera del riu, fins a connectar amb el Moll Sud, al Prat de Llobregat, i també relligarà amb l'estació de mercaderies de Cantunis, la data en què tota la infraestructura podria estar enllestida, però encara no s'ha donat a conèixer.